Мы знаем о том, что загарбник намагається досягнути каких якихось успехов на поле боя после того, как им не удалось это сделать на протяжении минулого года. Поэтому тяжелые бои сейчас продолжают. И тяжелые бои еще вперед. Потребляем мы благодарим за міжнародну солидарность с нами с помощью в частині. Допомоги, яка надається для посилення оборонних спроможностей нашої країни. Ви знаєте про те, що протягом останніх тижнів були досягнуті дуже важливі рішення в рамках створення так званої танкової коаліції. І вже перші танки, західні сучасні танки, направляються до нашої держави, які мають посилити наших військових на передових вибажах. Інші заразкі зброї так само, потужної, сучасної зброї, також будуть надходити до України. Зараз ведуться переговори для того, щоб ми так само могли посилити спроможності України в небі. Є чітке розуміння, що цю війну ми маємо перемогти. Є рішучість з нашої сторони, але так само є важлива рішучість з боку наших партнерів продовжувати допомагати нашому народу захистити себе, але не тільки захистити себе і свою Україну, але так само захистити і інші держави європейського континенту. Для всіх сьогодні, після цього року, війни зрозуміло, що мова йде не лише про Україну, а мова йде про те, як народи в Європі будуть далі жити, як е, визначиться. Життя цього століття. Чи будуть домінувати диктатори, чи буде домінувати свобода? Ми всі за свободу, і тому ми діємо разом. Ще раз, відзначаючи і вшановуючи пам'ять всіх тих, хто загинув за минуле їх, і військові, і цивільні, ми повинні бути певні тому, що перемога буде за нами. Ми повинні бути Единны в достижении этих целей. Слава Украине і заболеваю да, вам! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! ми знаємо, що Украине! посольство <плодисмент> працює <плодисмент> Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава сотні Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Чину, тому дуже-дуже дякуємо за все, що ви робите, і за те, що ви робите для наших людей, набажайте перемогу. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації і Україна! Слава Україні! 就 <laughs>